Καλημέρα, κυρίες και κύριοι Σέφοι, να ευχηθώ και περαστικά στον Υπουργό Επικρατείας, ο οποίος ασθενεί από COVID και βρίσκεται στην οικία του. Καθώς το γεωπολιτικό περιβάλλον συνταράσσεται ακόμα από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τα εκεί πολεμικά δεδομένα προκαλούν αλυσιδωτές συνέπειες στα πεδία της ενέργειας και της παγκόσμιας οικονομίας. Οι διεθνεί εξελίξεις επηρεάζουν έτσι όλο και δραματικότερα τις εθνικές προκλήσεις κάθε χώρας. Και σαν έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει ταχύτητα, ενώ ταυτόχρονα άλληλο όλα αυτά τα προβλήματα γίνονται ακόμα πιο σύνθετα. Μπορούν, όμως, να βρεθούν λύσεις, αν αυτές είναι τολμηρές και στονισμένες. Συνεπώς, ο πολιτικός χρόνος πυκνώνει, αναδεικνύοντας νέες προτεραιότητες. Η μάχη για την ειρήνη και την ομιμότητα, πρωτίστως να συνδυαστεί με πρωτοβουλίες, τολμηρές πρωτοβουλίες για την αμυντική και ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης. Η πολεμική ένταση στην Ουκρανία να περιχαρακωθεί από περιφερειακές ζώνες ασφάλειας στην Ήπειρό μας. Και βέβαια, η πολιτική να παρέμβει, επαναφέροντας τις αγορές ενέργειας στο ρόλο τους και θωρακίζοντας το εισόδημα των πολιτών τις επιχειρήσεις από υπερβολικές διεθνείς ανατιμήσεις. Με αυτούς τους προσανατολισμούς, η Κυβέρνηση κινείται στο εσωτερικό μέτωπο αλλά ταυτόχρονα κινείται και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά και στο πεδίο της εγκύτερης περιοχής μας. Σε ό,τι αφορά το πρώτο το εσωτερικό μέτωπο, να επαναλάβω τη δέσμεσή μας ότι η στήριξη επιχειρήσεων, νοικοκυριών και αγροτών θα συνεχιστεί όσο διαρκεί η ενεργειακή αναστάτωση. Το επόμενο δεκαήμερο, μάλιστα, πιστεύω ότι θα είμαστε σε θέση με τους συναρμόδιους υπουργού να ανακοινώσουμε και να δρομολογήσουμε ένα πλήρες, πρόσθετο πρόγραμμα στήριξης, αξιοποιώντας τόσο εθνικούς, όσο και ευρωπαϊκούς πόρους. Όμως, ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα απαιτεί και πανευρωπαϊκή απάντηση. Πριν βρεθώ, λοιπόν, αύριο στο έκτακτο Συμβούλιο Κορυφής της Βερσαλίες, με επιστολή μου στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπή, την κυρία Ούρσουλα Βαντελάινεν, πρότεινα μία πολιτική παρέμβαση έξι σημείων στη διαμόρφωση της εμπορικής αξίας του φυσικού αερίου στη χόνδρεμπορική αγορά. Και αυτό γιατί χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει αληθινό πρόβλημα παραγωγής, ποσότητας και τροφοδοτείας του καυσίμου, οι τιμές έχουν εκτοξευθεί κέρδοσκοπικά με πρόσχημα την κρίση στην Ουκρανία. Και, προφανώς, οι συνέπειες αυτής της κατάστασης επιδρούν στους λογαριασμούς ηλεκτρικού των καταναλωτών αλλά και στις οικονομίες όλων των κρατών. Θυμίζω ότι τα πιο πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν σημαντική ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο. Είναι, συνεπώς, η ώρα τη ευρωπαϊκής πολιτικής, η οποία σε ακραίε συνθήκε, το τονίζω σε συνθήκες, όπως αυτές που βιώνουμε τώρα, οφείλει να πάρει τολμηρά ριζοσπαστικά μέτρα που θα αποσυνδέουν τη γεωπολιτική από την ενεργειακή κρίση. Μέτρα έκτακτου χαρακτήρα, αλλά και μέτρα άμεσης δράσης. Αν σκεφτούμε ότι οι τιμές του φυσικού αερίου ήταν πριν την κρίση στα 30 ευρώ αναθερμική μεγαβατόρα και τώρα έφτασαν τα 300 ευρώ, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι η εχθρό μας δεν είναι μόνο ο πόλεμος, αλλά μία βασική δυσλειτουργία με κερδοσκοπικά αίτια στην αγορά του φυσικού έταιρεου. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που συνδυάζεται με την ανάγκη συγκρότησης ενός ειδικού ταμείου απορόφησης των αυξήσεων στην ενέργεια. Και προφανώς εντάσσεται στον ευρύτερο ευρωπαϊκό σχεδιασμό για την αποσύνδεση των χωρών μελών τη Ένωση, από το ρωσικό πετρέλαιο και το ρωσικό αέριο. Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε χθε στο Δημόσιο Διάλογο μια σειρά από προτάσει, οι οποίε θα συζητηθούν και αύριο στο έκτακτο Συμβούλιο Κορυφή. Όμω, η πρότασή μα έχει μια συγκεκριμένη και ρεαλιστική στόχευση, και αυτή είναι η αποσύνδεση των πολεμικών εξελίξεων από, τον, από το ράλι των τιμών και αυτή η διακοπή τη αλληλοτροφοδότηση αυτών των δύο. Κρίσεων. Γίνεται συνεποσταφές ότι η Αθήνα συμμετέχει δυναμικά στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αύριο στο Παρίσι με θέσεις για όλα όσα θα συζητηθούν. Για τη στρατηγική αυτονομία, για την οποία θυμίζω ότι ήμασταν από τις πρώτε χώρες που αναδείξαμε τη σημασία της, για την ανάγκη ενίσχυσης των αμυντικών προπολογισμών των κρατών μελών, αλλά ταυτόχρονα θα προσέλθουμε με θέσεις και για την μείωση της ενεργειακής μα εξάρτησης, για την ανθεκτικότητα των οικονομιών μα, για το πώ μπορούμε να κάνουμε πράξη την πιο γρήγορη μετάβαση στην πράσινη οικονομία, την ταχύτερη είσοδο των ανώσεων πηγών ενέργεια στο ενεργειακό εισοδήγιο. Θυμίζω εξάλλου ότι σήμερα οι ανώσει πηγέ ενέργεια είναι μακράν η φτηνότερη μορφή ενέργεια και η μόνη η οποία μπορεί να συμπιέσει προ τα κάτω το συνολικό κόστο τη ενέργεια στην Ευρώπη. Γιατί οι τέσσερι αυτοί πυλώνε συγκροτούν τελικά μια νέα ευρωπαϊκή αντίληψη την οποία καλείται να οικοδομήσει η Ένωσή μα, ώστε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον. Παράλληλα, πέραν του εθνικού και του ευρωπαϊκού πλαισίου, σε ένα άλλο επίπεδο, την Κυριακή, όπως γνωρίζετε, επισκέπτομαι την Κωνσταντινούπολη για να τιμήσω τον Οικουμενικό Πατριάρχη, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, και θα σαντιθώ επίσης με τον πρόεδρο Ερντογάν την πρόσκληση του οποίου αποδέχθηκα πάγια Θέσιμο. Άλλωστε, είναι ότι τα παράθυρα του διαλόγου μένουν πάντα ανοιχτά, όπως κλειστές μένουν και οι πόρτες μας απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή. Ταξιδεύω, λοιπόν, στην Τουρκία την κυριακή, με διάθεση παραγωγική, πολύ περισσότερο όταν τις δύο χώρες μας απασχολούν ήδη ευρύτερα περιφερειακά θέματα, Συνεπώ ως στο Χάρτη, ως εταίροι στο ΝΑΤΟ, Καλούμαστε να δοκιμαστούμε και στο πεδίο που επιβάλλει η διεθνής συγκυρία. Να κρατήσουμε δηλαδή την περιοχή μας μακριά από οποιαδήποτε πρόσθετη γεωπολιτική κρίση και φυσικά να συνταχθούμε με το συμμαχικό πνεύμα το οποίο καταδικάζει τον ιστορικό αναθεωρητισμό και την παραβίαση του διεθνούς δικαίου αλλά και των συνόρων. Όπως έχω πει, το γεγονό ότι διαφωνούμε δεν σημαίνει ότι, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, δεν πρέπει να συζητούμε. Η Ελλάδα, μάλιστα, έχει κάθε λόγο να επιδιώκει τη συζήτηση, καθώς οι θέσεις μας εδράζονται στη διεθνή νομιμότητα. Οι προσδοκίε μου, συνεπώς, είναι μετρημένες και ρεαλιστικές. Γι' αυτό και προσέρχομαι σε αυτήν την συνάντηση με την αυτοπεποίθηση την οποία μας προσφέρουν ή τεκμηριωμένες εθνικές μας απόψει. Συνεχίζονται τέλος, για να έρθω και στην ε, ατζέντα του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου. Οι σημαντικέ κυβερνητικέ ε, δράσει σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό μας. από τα μεγάλα θέματα που θα μας απασχολήσουν ε, σήμερα. Επιτρέψτε μου να σταθώ, ε, να ζητήσω την προσοχή σας, ειδικά στο μείζον ζήτημα τη αναδιοργάνωση τη πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία. Ε, ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει στόχο όλοι οι Έλληνε πολίτε να μπορούν να έχουν πλέον προσωπικό γιατρό, ο οποίος θα τους παρακολουθεί και θα τους συμβουλεύει. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την ανάγκη, η περιπέτεια του COVID να αποτελέσει την αφορμή για σημαντικές παρεμβάσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και προφανώς σημαντική παρέμβαση χωρίς την ουσιαστική αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας δεν νοείται, οπότε θα αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον τις εισηγήσει και τις προτάσεις του Υπουργείου Υγείας. Κλείνοντας, να πω ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μετέθεσε τον δημόσιο διάλογο αποκλειστικά στις τραγικές εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη. Δεν έχουμε τελειώσει όμως ακόμα με την πανδημία. Παρατηρούμε τις τελευταίες μέρες πάλι μια μικρή αύξηση των κουρσμάτων. Κατά συνέπεια, μην θεωρούμε ότι πρέπει καθ' οποιοδήποτε τρόπο να σφυρίξουμε λήξη στο στην υγειονομική αυτή περιπέτεια, μόνο και μόνο επειδή έχει σταματήσει να απασχολεί την επικαιρότητα. Θα πρέπει να εξακολουθούμε να τηρούμε τους βασικούς κανόνες προστασίας και προφανώ η επιμονή μας θα εξακολουθεί να στρέφεται στην ανάγκη να συνεχίσουμε το πρόγραμμα του εμβολιασμού καθώς θα βαίνουμε προς την Άνοιξη και το καλοκαίρι είναι δεδομένο ότι η κατάσταση θα βελτιώνεται αλλά θα ετοιμάσουμε από τώρα ένα σχέδιο προετοιμασία της χώρας για το τι θα συμβεί από το Σεπτέμβριο και μετά το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σε επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο